Moikka! Syyslomatauon jälkeen tervehdys taas liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Sehän on sitten marraskuun henkilökohtainen inhohki kuukauteni. Syksy on jo pitkällä ja tämän viikon sääennusteet ei ainakaan täällä etelä savossa houkuttele ulkoliikuntaan. Lumen tuloa odotellessa moni liikkaupea siirtyykin ryhmineen sisäliikuntaan. Sisäliikuntaan soveltuvia materiaalivinkkejä löydät jo runsaasti liito jäsen jäsensivuilta, mutta tänään keskitytään materiaalipankin kehonhallinta- ja liikkuvuussivuihin. Tarkemmin tutustutaan Suomen Voimisteluliiton monipuolisiin materiaaleihin ja Suomen Cheerleading-liiton koululle suunnattuviin materiaaleihin. Nämä matskut löydät jäsensivujen lisäksi Voimisteluliiton sivuilta, Voimisteluklubista sekä Cheerleading-liiton Active Cheer-sivuilta. Ollaan nyt täällä Liikunnan materiaalipankissa Kehonhallinta ja liikkuvuusosiossa. Heti alkuun sanon, että hyviä kehonhallintaan liittyviä materiaaleja löydät myös taitojen opettamisen sivuilta. Siellä kehonhallintaa lähestytään enemmän motoristen taitojen oppimisen näkökulmassa ja siellä on esimerkiksi eri tahojen tuottamia taitokortteja. Kehonhallinta ja liikkuvuusosio koostuu alasivuista akrobatia, jouka ja pilates, liikkuvuus ja kehonhuolto, parkour ja voimistelu. Alasivut tulevat vielä täydentymään ja myös siinä voit auttaa vinkkaamalla tällä pääsivulta löytyvällä lomakkeella hyvistä materiaaleista, jotka soveltuu joko liikunnan tai terveystiedon opetukseen. Avaan täältä ensimmäisenä voimistelusivun, joka rakentuu tällä hetkellä alasivuista tanssillinen voimistelu, välinevoimistelu ja telinevoimistelu. Pääsivulla ensimmäisenä on kootusti linkit Suomen Voimisteluliiton materiaaleihin, joihin siis on tarkoitus tutustua vähän tarkemmin. Suomen Voimisteluliiton voimisteluklubi on tarkoitettu voimisteluseurojen ohjaajille ja seuratoimijoille, mutta löydät sieltä myös hyvin kouluun soveltuvaa materiaalia. Kouluille osiosta löytyy vapaata materiaalia koulujen käyttöön. Myös tuohon lapset ja nuoret osioon kannattaa tutustua. Voimisteluliitto on tehnyt yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Koululiikuntaliiton kanssa yhteistyössä tuotettu Temppusankarit-materiaali löytyy tämän linkin takaa. Ja Materiaalipankissa löydät linkit Temppusankarit-sivuille telinevoimistelu ja motoristen taitojen oppiminen osiois. Energiset liikkujat-materiaali on tuotettu yhteistyössä ADHD-liiton kanssa. Siihen on koottu vinkkejä opettajille energisten lasten opettamiseen. Vilkaistaan tarkemmin rope skipping materiaalia jonka linkin löydät myös Materiaalipankin välinevoimistelua sivulta. Täältä löytyy ohjevihko sekä videoita ja QR-koodit videoihin. Opetukseen-osiosta löytyy toiminnallisia vinkkejä eri oppiaineiden opetukseen. Vinkkejä löytyy myös ilmiötunnelle ja näistähän kannattaa vinkata muiden oppiaineiden opettajille. Lisäksi on vinkkejä tunneille Täältä löydät esimerkiksi akrobatiavoimistelun liikekortit, joita voitaisiin vilkasta seuraavaksi. Liikekortit löytyy myös täältä akropatia osiosta Ja näissä on esimerkkejä helpoista kouluun vietävistä pari liikkeistä. Materiaalipankkiin on koottu Voimisteluliiton lapset ja nuoret osion materiaalit tänne voimistelun pääsivulle. Eli näistä johtaa linkit suoraan Voimisteluliiton matskuihin, matskuihin on Voimistelukoulu, niin ja Freegym, Dance for Fun ja leikkipankki. pankki vielä Materiaalit koululle sivua. Tänne on koottu tulostettavia ohjeita, esimerkiksi temppusankarit Freegym ja toi äsken esitelty pari-agro. Ja alapuolelta löytyy vinkkejä tanssin maailmaan. Ja nämä vinkit puolestaan löydät kootusti musiikkiliikunta-osiosta, tarkemmin ottaen yksilötansseista. Ei, täältä johtaa linkit voimisteluliiton sivulle. Ja tuossa alapuolella on esial, alkuopetukseen sopivat valmiit tuntimallit kepparitansseista, jotka on toteutettu yhdessä Suomen Ratsastusliiton kanssa, mutta ajattelisin, että heittäytyville, huumorintajuisille yläkoulun ryhmillekin sieltä saattaa saada hyviä ideoita. Tässä oli nyt Voimisteluliiton matskuja, mutta haluaisin nostaa täältä Kehonhallinta-osiosta myös Suomen Cheerleading-liiton materiaalit. Cheerleading on nyt kovassa nosteessa muun muassa hienon MM-kisamenestyksen myötä. Täältä löydät muun muassa linkit videoihin, ja sitten täällä sivun alalaidassa on vielä Suomen Cheerleading-liiton tuottama stunttivihko. Näiden avulla pääsee aloittelijakin hyvin alkuun. Nyt mentiin Cheerleading-liiton sivulle ja tuolta Active Cheer-kohdasta päästään avaamaan sivusto, josta löytyy videopankki ja valmiit koreografiat opettajille. Ja voisimme katsoa seuraavaksi vähän tuota videopankkia, eli siellä on selkeät ohjeet helpoista cheerleadingin liikkeistä. Tämä ohjaa YouTubeen ja tuolta löytyy siis soittolista, johon nämä kaikki liikkeet on koottu ja videolla näkyy selkeästi, mitä pitää tehdä ja vielä nuo kirjalliset ohjeet vieressä. Ja tosiaan, jos käytät tukena vielä tätä stunttivihkoa, niin sieltä löydät samoja liikkeitä, joista löytyy sitten kuva sekä Kirjalliset ohjeet. Käytin näitä itse 5.-6. luokkalaisten cheer kurssilla ja kyllä sekä opettajat oppilaat tykkäsivät. Hei, minä olen Haapalaisen Anna ja tämä oli joka perjantai ilmestyvä Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryn perjantai-vinkkaus. Tänään aiheena oli kehonhallinta ja tarkemmin esittelyssä oli Voimisteluliiton ja Cheerleading-liiton materiaalit. Materiaalit löydät näiden lajiliittojen sivuilta sekä Kootusti Liito materiaalipankista. Jos löydät hyvän liikunnan tai terveystiedon opetukseen soveltuvan materiaalin, niin laitathan viestiä somekanavien tai sähköpostin kautta. Voit myös ilmoittaa materiaaleista Liito ryn jäsensivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Tämän videon lopusta löydät perjantai-vinkkaussoittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaa myös muut Liito somekanavat Instagramissa ja Facebookissa. Ja mehän nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!